І так, всім привіт. Сьогодні я почну розповідати більше про скульптуру, але не автобіографію окремих скульптурів, чи ще там щось, а просто багато-багато різних скульптурів і про те, які у них цікаві композиції, як вони мислять і так далі. Але саме про тих, які мені подобаються, яких я для себе обираю у своїй творчості, на що я звертаю увагу. Так що я зроблю скрін екрану і просто почну вам показувати. Показувати. Тож, що ми бачимо? Перша скульптура – це скульптура Зиновія Федека. Він український скульптор. І що цікаво в ній, так це те, що це людська фігура. Це жіноча фігура. Спина, так, ноги і руки, можливо, з волоссям зігнути донизу. І таким чином утворюється оцей отвір. Але наскільки він стилізував форму фігури, що це перетворилось у просто прекрасну пластику, яка от заворожує і цей отвір дуже гарний не просто просверлений а око прям туди ниряє занурюється, ну дуже гарно і ця робота в нього тут фотографія дерев'яної моделі, а також в нього є ще бронзовий варіант цієї самої роботи, дуже крута далі робота Едді Роса вона класна тим, що є ця хвиля двох постатей Не однієї фігури, а двох Вони злилися в одне ціле і рухаються кудись вверх І те, що вони прикріплені на кулі Це створює... Добре, що там не куб Бо якби це був куб, то вони б були б на чомусь гострому І воно б не мало такої от синхронізації між ними, не було б цього дотику плавного, була б насторога, дискомфорт. А та куля, вона згладжує і набагато приємніше дивитись саме на таке поєднання форм. І те, як розташовані ці руки, ну, круто! Щоб е, торс в одну сторону, голова нахилена в іншу сторону. Це все надає динаміку, але таку плавну-плавну динаміку, дуже гарно. Наступна робота, вона більш статична, вона драматичніша і більш реалістична. Як бачите, тут в одному слайді поєднані, скажімо, такі три градації, да? абстрактне, грубо кажучи, максимально стилізоване. Потім, а з іншої сторони, максимально реалістичне зображення людини. Так? А посередині це як етюд. Але ця робота є завершеною. Вона зроблена в матеріалі, в неї завершена композиція. В ній все завершене. Але сама стилістика, вона просто трішки інакша. Вона етюдна. Вони є різні, скажімо, варіації показу скульптури. От. Перейду до наступного слайду. Далі. Тут мені теж подобаються різні речі. В першій мені подобається, ось тут, що є велика фігура, видовжена, а в самому низу Маленька чи то мишка, чи то жабка. Я сама не роздивилась, що там. Але воно дуже-дуже малесеньке. І погляд глядача прям має туди пірнути, щоб подивитися, куди ж вона дивиться. Тобто тут прекрасний приклад того зображений, як великий контраст мас зацікавлює людину дивитися на малесенький об'єкт завдяки великому об'єкту і завдяки не просто, що він великий цей об'єкт ця фігура жіноча, а що вона ще й нахилена трошечки у напрямку маленької маси тож тут теж дуже цікавий такий от він не складний це базовий такий варіант сюжетної композиції, але він дуже скажімо, працює Наступна композиція В принципі, це звичайна фігура У позі контрапост Яку вивчають там, На курсах там, рисунку Скульптури При вступі у вузи Це просто базова поза Яку треба вивчити Начебто нічого такого цікавого нема Але Фігура спрощена Вона стилізована І цим вона вже зацікавлює Саме тим, як скульптор вирішив спростити форму, бо її можна спрощувати по-різному. І що далі цікаво, руки, які зверху, вони порізані. І це надає вже теж такого певного сюжету, ідеї, що ми можемо подумати, що означають ці перерізані руки. Можливо, вона їх втратила. Ну, Можливо, людина десь була і в неї немає рук. Один варіант. Другий варіант – можливо, людина помирає. І це, типу, початок її зникнення. І далі оця порізаність, так, вона, якщо ми далі продовжимо цю думку, можливо, вона далі продовжується по всій фігурі. І це зникнення можна вважати як фізичним або психологічним якимось фактором, що... Можливо, просто вона втрачає себе, або вона заплуталась і не знає, як вилізти з цих пут. Тобто можна придумати будь-що, але от, варіації, як показати цю ідею, тут уже інше. Далі, ця робота. Вона цікава щодо власне, стилізації. Я б не сказала, що мені прям повністю подобається ця композиція, бо для мене то занадто різкий контраст нижньої маси по відношенню до витонченого верху фігури. Ну, Занадто різкий перехід, хочеться ще якоїсь деталі внизу, щоб можливо там стопи десь були, або ну, хочеться ще якоїсь деталі в нижній частині фігури, щоб не було так бубух і маленькі такі детальки. Але як варіант, як варіант, воно може бути. Ой, перелиснула. Далі ліва крайня робота, то Архипенко. Він, в принципі, звертав увагу не просто на форми, а він звертав увагу на отвори між формами. Він використовував пустоту свідомо. Не просто, де є отвір, там і він і є. А він прям писав роботу щодо того, як використовувати отвори у об'ємних арт-об'єктах. Арт Далі, наступна робота, це робота мого тата, Сашко Бартосік. Вона мені просто дуже подобалась, ще з... Дитячих, дитячого віку, скажімо так. Бо тут нестандартна підставка. У неї як такої підставки, типу постамент, якийсь плінт, такого немає. Тут сама скульптура є підставкою. І це, ну, прям для мене було вау! Тому що ми бачимо, що верхня фігура ну, це жіноча фігура, так, закинула голову назад і руками обняла голову. Одна нога на якомусь камінчику, а друга нога пішла на виліт, на щось опирається. І внизу це ж та сама фігура, але це її відображення. Тобто ми розуміємо, що людина заходить у воду. Блін, як показати в скульптурі, що людина заходить у воду без води? ну це ж геніально ну, для мене це просто типу вибух мозку тоді був ну і в принципі зараз для мене це класно розуміючи взагалі хід думок е, наступна робота вона, вона вона мені подобається поєднанням кольорів мені рідко подобаються скульптури де є колір ну, саме от такий, де розфарбований одяг і так далі я зазвичай люблю, коли воно все однотонне ну, коротше, коли не розфарбовка а гарне вирішення з, з кольором живописно і що тут що тут тут чистий реалізм виконано в реалізмі і тут класно, що цей білий Тон у жінці Він перекликається з цим білим тоном У хлопчика І як ми там можемо догадати, що на руках також є цей відтінок Тобто тут теж є оцей зв'язок Що начебто Вона його кудись Або супроводжує Або має на нього якийсь вплив Це не показано формою Сильно Тобто немає між ними Прямо якогось зв'язку Такого Просто вони стоять поряд. Але між ними є зв'язок оцей тональний. Бо, в принципі, як композиційно, то вони могли б існувати порізно. І вони б теж, в принципі, були б цікавими. Що її відставити окремо, і хлопчика відставити окремо, вони були б цікаві. Але в поєднанні вони також існують досить круто. Далі. Рік Уотерс це прям оця робота моя улюблена вона така динамічна і вона така весела бо типу зазвичай е, ми любимо драматизм тому що він більше викликає емоцій і начебто ним простіше зачепити за ниточки е, нашої <нів> нервової системи а ця ну прям капець яка крута виходить що Нога туди, торс в іншу сторону І тут така рука, єй! І жінка така, пишних форм Настільки динамічна, ну це класно І ще ця міміка ну, Передати такий стан, це важко Щоб воно аж так Щоб тобі аж самі захотілося стати такою, як вона В плані емоційному це, це круто далі тут авторів я не пам'ятаю або я їх не знайшла скажімо так тут мені подобається з цієї сторони металева скульптура подобається тим що просто взяли шматок металу якісь цвяшки або проволочки і ми розуміємо що там є чотири фігури які або ховаються від чогось, або просто згуртувались Тобто ми теж можемо тут додумувати якусь свою сюжетну лінію Але це просте виконання і що воно таке старе Воно додає свого якогось такого антуражу Далі, ця робота що праворуч вона мені дуже подобається по своїй динаміці, поєднання анатомії оцього якби реалізму, так? В той же час етюдності, ось оце поєднання реалізму і етюдного стилю, це прям дуже круто. Таке рідко, коли вдало виходить. Ну, скажімо, таке вдало виходить у тих, хто добре знає анатомію тіла. Хто не знає анатомію тіла, то це буде просто етюд, але він не буде виглядати настільки переконливо. Ми будемо розуміти, що там десь залежав, а там десь незрозуміло, що де виглядає. Тому ось ця робота, вона... Ну, крута, напружена, рівні ці ноги, рівна рука, і воно все напружене. І по-любому ж ми розуміємо, що шия також витягнута, бо він головою дотягується аж майже до ліктя. І та лопатка, яка ззаду випирає. М -м От стан напруги дуже круто показаний. Ох. Цього скульптора я обожнюю Франц Міцнер. Мецнер Мецнер Ох Тут я навіть не знаю що додати Тут теж відчувається дуже крута напруга Але як він закомпоновує в оці чоловічу цю фігуру Як він її викручує Вільно Вільно викручує Спину туди, руку туди. І ми, і ми віримо, що воно так реальне. Тому що виконано все переконливо. Тому що є знання анатомії. Так. Наступний. Архипенко, про якого я раніше згадувала. І тут зараз знову про нього піде мова. Знову, як він грається з отворами. Ось. Перша робота. Голови немає, але є отвір, який нагадує голову. І це, власне, цікаво. Як метод. Наступна робота ось ця. Не має шиї, а є голова, яка прикріплена до руки. Це класно. Ну, типу, Ясно, що він не перший відкривач такої ідеї і такої подачі фігури, але.. Чому ні? Якщо нам хочеться показати легкість, неординарність, або ще щось, це круті методи. Наступна фігура – двофігурна. Наступна композиція – двофігурна. Тут же ж також гра отворів. Є великий отвор, потім між ногами середній, а потім найменший. І воно так чик-чик-чик, як пазликами склалося. Ось цей скульптор, він цікавий, власне, ідеями. Форма фігур, яку він обрав, стиль фігур, також цікава. Але в нього, в його роботах завжди є якийсь сенс. У нього, мені здається, немає роботи, щоб була просто пластика заради пластики. У нього... Ну, ця перша робота. Людина тримає людину в такій позі, і у нього всі роботи от, про якусь підтримку, або е, зв'язок з середовищем, де є якийсь оцей конфлікт. І цей конфлікт відчувається завдяки оцим великим масам, які давлять один на одного, або... Просто різна, різний масштаб фігур і різні пози. Ось ця середня робота. Тут класно, що от, якщо подивитися на ці, власне, отвори між ногами, то теж йде від вуще, потім на ширше, ширше, ширше, ширше. І є така динаміка у самих ніг. І є окрема динаміка там, де фігури. Одна голова вище, нижче, потім ще нижче, потім знову найвище. Дуже класна оця динаміка. Що верхня, що нижня, вона начебто окремо пропрацьована, але разом вони дуже круто виглядають. Остання робота крайня, тут же взагалі супер. Дві фігури тримають свого друга чи кого там верх ногами, щоб той не дав. Їх всіх, грубо кажучи, знищити. Яка назва роботи, я не знаю, але ідея дуже крута, дуже крута. Макс Лейва. А, і він дуже любив подорожувати. Він взагалі катався на велосипедах, багато подорожував по різних країнах, і потім, якби оцей весь багаж. Бо як кажуть, що ті люди, які багато позорожують саме не в якихось великих компаніях, а коли на одинці, То є досить багато часу просто на елементарні роздуми І ти коли думаєш, думаєш, то є потім бажання ці думки десь реалізувати, десь їх втілити І для нього це власне була скульптура Наступний скульптор буде Філіп Джексон. Він дуже полюбляє показувати, зображати театралізовані трошки фігури. А саме от він любить костюми, капелюхи, йому подобається ця манера і як бачите у нього всі фігури переважно витягнуті все вертикальне горизонтальних композицій я у нього не зустрічала не бачила то в принципі можете ви пошукати можливо знайдете і він дуже круто поєднує кольори яскраво чорний так? Насичений, чорний, і золота маска, дуже вона виділяється, і саме цей золотий в заглибленні, от така да, накидка, і там тінь глибока, і ця маска там дуже сильно виділяється. І форма капелюхів, яку він вибирає для кожної скульптури, і одяг, він обирає, який він обирає, воно дуже специфічне і таке справді рідко де ще зустрінеш. От, його скульптури рідкісні По своїй формі от, Ці єпископи, яких він тут зображає Вони також цікаві Така групова композиція Групових у нього небагато І вона класна от Самим своїм силуетом І також форма капелюхів Цікава Він її, мабуть, через те І, і не даремно вибрав І виходить, що цей посох так, дуже гарно так підкреслює ритм усіх фігур. Так, ще один ритм, але вже з додаванням такої тонкої лінії, тонкий силует. І як бачите, немає фігури, щоб вони всі були десь на однаковому рівні. Кожна фігура має своє місце, свою висоту і свій напрям, куди вона дивиться, свій напрямок. І це у нього така цікавинка, коротше в цій групі скульптур я просто хотіла зауважити на те, що які бувають підставки перший варіант це, що підставка вона якби зі стіни так? і скульптура не просто знаходиться зверху на підставці вона існує і зверху і знизу і це як така не просто поличка так, для неї, а без цієї, власне, полички скульптура матиме не той вигляд. Якщо її поставити на ноги, то це вже буде скучновато. А так вона діє на дві сторони. Ось так само з наступною скульптурою, яка внизу. Тут підставка вона сформована з цієї цій рамочці, яка така видовжена. Так? І на цій рамці йде фігура людини і її відображення відзеркаються всередині рамки. Ну, це також дуже цікавий варіант подачі підставки. Там нічого більше додавати не треба, якогось, якоїсь ще дощечки, ще там чогось. Воно вже завершене. І так само з цими трьома фігурами, які на довгих ніжках стоять. Ніжки дуже довгі, тонесенькі, як в стилістиці Даліта і оскільки є три точки опори то скульптура стоятиме якщо там буде дві точки, вона буде нестійка одна точка, тут то і більше це потребує ну, ще додаткових механізмів яких там, не буде сильно видно та дуже міцне кріплення щоб стояли на одній або на двох точках тому от, три і більше, це вже стійка скульптура От. Наступна фігура, така от нахилена, та, вигнута дугою, то тут класно, що є оця опора якби на невидиму стіну, якби там взагалі не було цієї полосочки, було б навіть ще цікавіше, якби її просто не, не існувало. Сама ця дуга, опора і що він спирається, це дуже цікаво, дуже круто. Наступна Остання робота з цієї групи, знову ж таки, ця рамка, але там вже дві різні фігури, два хлопчики, які граються, і один знову ж таки над нею виконує якусь дію, так? а інший виконує всередині цієї рамки е, якусь іншу дію, і це досить цікаво, і вони один з одним якби, мають такий діалог. А... Ця робота вона, цікава по своїй манері знову ж таки. Як от у джакометі були такі пожовані форми, так? Тут так само, але в джакометі ще був давно. А це сучасна скульпторка робить такі великі скульптури, і вона цю пожованість використовує все одно в більш таких реалістичних формах. Вона сильно не деформує тіло людини, а просто от це використовує як таку додаткову фактуру Це скульптор Влад Волосенко, український скульптор Переважно він працює в камені Граніт, мармур, пісковик І в його роботах дуже багато жінок І що мені подобається в цій чорній скульптурі, так це те, що по її, скажімо, руху зрозуміло, що вона робить. Не знаю, як вам, але е, мені це відразу нагадує вид спорту. І коли там читаєш ще й назву цієї роботи – фігурниця, то тим більше ніяких питань більше не виникає, чому фігурниця бо по її позі, по тому як вона стоїть, як вона нахилена все зрозуміло, що ось вона набирає швидкість це прям відчувається немає ковзанів, немає костюму, немає льоду зліпленого все зрозуміло лише по, по силуету і оце дуже круто це рідко коли вдається так показати але це крутий прийом Далі. Тут я хочу звернути знову ж таки більше на праву скульптуру вертикальну. Вона класна тим, що знову ж таки вгадується все без зайвих деталей. Є вертикалі дві. Ми розуміємо, що то люди, це не просто якісь там форми незрозумілі. Це була одна глиба каменю, так? але він з неї зробив дві фігури. І що класно, що ми розуміємо навіть, де жінка, а де чоловік. Ми розуміємо, що жінка – це та, що от по ліву сторону і що от вона животиком своїм вигнулась до нас, а голову закинула кудись назад, а чоловік її рукою обіймає. Ми бачимо спину його, і бачимо, як його нога накриває її ноги. Це, це круто так показати людину, щоб нічого не було, начебто конкретного, але нам все зрозуміло. Немає ні голів, ні мімики, ні е, статевих органів, ні пальців, ну нічого немає з деталізації загальними цими формами, формами, грою, грою світла, і тіні, і отворів воно заворожує. Далі ця робота. Я думаю, цю, карти, цю фотографію багато хто бачив, але тут я хочу зауважити не просто не на тільки позитивний нюанс, а й на негативний нюанс, на мою думку. Бо мені здається, що типу, Скульптура об'ємна, вона має виглядати з усіх сторін, цікаво, вона має змушувати глядача роздивитись її з усіх сторін. В принципі, тут працює, що ми дивимося на цю сторону і нам хочеться подивитися, а що там. Але там нас чекає розчарування, бо там просто спина і задниця чоловіка. І все. При тому, що з цієї фасадної сторони тут така динаміка, глибини, рухи, два обличчя. І нам це подобається. І ми хочемо з іншої сторони отримати ще якусь додаткову інформацію. І було б класно, якби там була ще якась рука, кість, або стопа пророблена. Це було б. Я думаю, доречно. Yeah. Так. Ось, власне, Джако Метті. І у нього ця от пожованість дуже-дуже грає роль в усіх його роботах. І от оцей портрет дуже такий сильно пожований, пожований, так, напружена шия і напружений торс. І це дуже, скажімо, цікава манера. І, і, і, в принципі, все. Композиції у нього, я б не сказала, що дуже цікаві, а от манера виконання заслуговує, скажімо, зацікавленosti. Далі. У нас, наскільки я пам'ятаю, лишилися ще два художники, то от. Гжегорш Гвязда, польський скульптор, який, який, який дуже крутий. Крутий він тим, що він робить дуже якісний відбір форми, він прекрасно знає анатомію, він її розуміє, але він її не просто копіює в своїх роботах, він її прикрашає, він її удосконалює пластично, десь він її підкреслює, десь він її згладжує, і все заради того, щоб передати ту думку, яку він хоче, саме таким засобом, який він хоче. І коли в його роботах ще додається драперія, так це взагалі ще більш складно, Органічно зробити цю скульптуру, тому що складки на драперії додають додатковий ритм. І це контролювати ці ритми, створити їх так, щоб вони виглядали гармонійно, це дуже складно. І йому це вдається. Тому раджу, скажімо, ознайомитися з його скульптурами, аналізувати і, і так далі. Останній скульптор, якого ми подивимось, це Василь Корчовий. Не всі фотографії тут у мене, не, на жаль, якісні, але, знову ж таки, можете його детальніше подивитися. І в Василя Корчового переважно роботи з каменю, і він переважно зображає жінок. Його фішка в тому, що жінок, яких він зображає, вони часто пишних форм. Але він це робить так, він це показує так, що самій хочеться стати пишною, щоб тебе так показали. Бо у нього також максимально якісний відбір форм. Десь він підкреслює об'єм, а десь він його згладжує і цей об'єм переходить в інший. І це дуже-дуже якісно. Тож, звертайте увагу на всі деталі, на всі пальчики. От. І це буде, скажімо, дуже цікаво переглядати. Наступній ось його роботи є, де він зображає жінку, знову ж таки, пишну. І ця фігура, яка по праву сторону... Вона цікава тим, що вона вигнута, динамічна, але в її постаті дуже відчувається ця розслабленість, спокій. І те, як він комбінує ці отвори в фігурі, воно також цікаво. Ці отвори у волосі, заглиблення. Тож це все разом з'єднати, щоб воно виглядало е цілісно. Теж дуже складно. І як він ті пальчики показує на цих ручках і на ніжках, ця стопа вигнута, а потім пальці назад повертаються. Так само він це показує в різних роботах. Це такі менші скульптурки, то були великі, а це вже менші скульптури, і вони більш динамічні. Їх у нього небагато. Зазвичай у нього вони спокійні, але от в цій роботі і на цій фотографії дуже добре видно ці от власне пальці. Вони у нього видовжені, акуратні, як він ставить акценти, акуратно. І знову ж таки на цих глибинах додається декоративні елементи з рослинами і так далі, що доповнює власне цю фактуру волосся. І останній слайд – це те, що Василь Корчовий займається великими проектами, бо от якщо ці жінки – це творчі його роботи, які робить чисто для себе. А це проекти під замовлення, надгробки, і це не поодинокі якісь скульптури, це великі проекти, це які займають велику територію і величезні глиби каміння. Тобто там така колосальна робота пророблена, що вона не поміщається просто відразу в місках. Він дуже цінує класику, класичну школу і дуже цінує грецькі такі канони. Там, де от оформлення це йде завдяки колонам, цим капітелям, так, постаментам, це все він поважає і показує також в своїх цих роботах. І в принципі, в принципі це все, що я поки що можу загалом сказати, і так вже дуже детально. Тож, можу з вами прощатися. І дякувати за увагу. Якщо вам цікаво дізнатися щось конкретно про якогось з художників, з скульпторів, про яких я розповідала, то можете залишати в коментарях свої прохання, питання і так далі. І розкажу якось більш конкретно. І покажу окремо більше робіт. Все. Дуже вам дякую.